මේ ධර්මදේශනාව අවසන් වෙන කල්ම හන්න අවසාන බණපදය දක්වාම ඊතා වැදගත් හරවත් ධර්ම කරුණු pavadina නිදහස් මානසින් යුතුව ශ්‍රවණය කරන්න સારා සංකේප කල්පලක්ෂ ගාණ මුළුනේ කාලය කාදමමින් අවස්ථා මගහරමින් අපි මේ භවයේතාවමත් සැරිසරුවා ඇතී සසරබිය දැකලා මේ ගෝහොර කටුක භයානක සංසාරයෙන් එතර වෙන මාර්ගය විවර කර ගන්න. අතුතුචුණී රාජකීර් ආර්යයාන ස්වාමීන් වහන්සේ. ආඩි වෙලා සප්ත බොජ්ජංගයන් වැඩෙන හිතෙන් මේ සමාධිමත් හිතෙන් මේ උපේක්ෂා සාගත හිතෙන් අතීත පංච උපාදානස්කන්ධ දුකට හිත යොමු කරන්නේ හිතට යොමු කරන්නේ දස් දෙක පියාගෙන චතුස්කන්නේ තතුස්තුවාරයේ නුවන්ින් දකින්න gini jalaawak gini kandak pinnu tune e chathuskanna thathusthuwarayen anaturuware maha yodun laksha ganak visala unuwaruniriya dakinna nirisathun laksha ganak picchi picchi me nimeshe dit picchi picchi merenawa nuwanin dakinna hilangata ara gut ලක්ෂ ගණන් මැදි කරගෙන නිසතුන් කෝටි ගානක් මේ මොහොතේ කකා දුක් විඳිනේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක දකින්න අරාසිපත්‍ර වනේ පිච්චි දුවන කකුල් පිච්චි දුවන මේ හැම ිරුණ මස ිරුණ ඇට ිරුණ ඇට මිදුළු ිරණ නිරිසතුන්ගේ අඳුනාව මොහතක් දකින්න පිංවතුණියෝ සමාදීමත් හිතෙන් අරාසිපත් වණේට වැටినా නහය කපාගෙන බෙල්ල කපාගෙන උදරය කපාගෙන මේ මොහොතේ දුක් විඳින কোটি ගානක් නිර්සතුන්ගේ ඒ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක දකින්න වතුර පිපාසයට කුසගින්නට සා රෝධක නදියට පැනලා වතුරයි කියලා gini වතුර බීලා දිව උගුර පිච්චන මේ බඩවල් පිච්චිලා මිය යන ඒ අහිංසක නිර්සතුන්ගේ අඳෝනාව මොහතක් නුවණින් දකින්න පිංගතුනේ අතීත පංච උපාදානස්කන්ධ දුක ඔබෙත් මගෙත් ඒ දුක මොහතක් නුවණින් දකින්න මොනින් දැකලා සංසාර බය ඇති කරගන්න අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න ಜಾති ಜಾතිවත් මන් නැවත සතර අපායකට වැටෙන්නේ කියලා පිංගතුනේ ඒ ඇති කරගන්නා හිත ආස්වාදයෙන් ගන්න එපා නිත්‍ය වශයෙන් ගන්න එපා මම සතරාපායට නැවත බැටෙන් නෑ කියලා ඇති කරගත්තා වූ හිත ඒ මොහොත්තේ මානිත්‍යවූ පංචුපා දානස්කන් හැටියට දකින්න ඒ හිතට බැදන්න එපා හිතට බැදුනොත් ඔබ නැතත් සතරාපායට බැඳු අවාසනාවන්තෙක් වෙනවා එනිසා නිරේතුරුවම පංචඋපා දානස්කන්ද දුක සතරාපායතුරින් මතු කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි ඔබෙත් මගෙත් මහ げදර සතර පායයි කියලා මං ඇහුවොත් ඔබෙන් ඔබේ මහ げදර මොකද්ද කියලා ඔබ කියයි අපේ මහ げදර අම්මගෙන් හම්බුන げදර තාත්තගෙන් හම්බුන げදර කියලා. ඒක මහ げදරක් මේ පිංහතුණේ. ඒක ඔබේ අයිතියට අවුරුදු 50ක් තියෙයි එච්චරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබෙත් මගෙත් මහ කියලා කියන්නේ පින්තුනි මේ බයානක දුකෙන් පිරුණා වූ සතරපායයි පින්තුනි මේ බයානක දුකෙන් මිදුනා වූ සතරපාය මහ gedara කරගෙන ඔබත් මමත් කල්ප ගානක් දුක් විඳලා තියෙනවා පින්තුනි කල්ප ගානක් දුක් තියෙනවා මේ සතරපායේ බදු කිවුසුම අපි තවම අවසන් කරලා නැහැ තාමේ බදු කිවුසුම තියෙනවා පින්තුනි ඒ 14 පායේ බදු කිවුසම අවසන් කිරීමේ අදිෂ්ඨානය ඇති කරගත් දවස බවට අදපත් කරගන්න. දවස බවටපත් කරගන්න. ඔබ මේ බදු කිවුසම අවසන් කරන්නේ 14 පායේ කවදා hari දවසකෝ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන මොහොතේ පිංගතුණී මේසා බයානක සතරපා දුක්ක් මේසා බයානක සතරපා තියෙන නිසා මේ සතරපා දුක ගැන අපි නුවණින් මෙනෙහි නොකරන නිසා පින්තුණී hina වෙවි සිල්පද බිදිනවා hina වෙවි සිල්පද බිදින්න පින්තුණී කිසිම සැකයක් නැහැ කිසිම බයක් නැහැ අර එක දිකට ඇඳිරි නීතිය දාලා තියලා එක දවසක් කර අරක්කු කඩ ඇරිය දවසේ බලන්නකො පින්තුණී hina වෙවි සිල්පද බිදින හැටි ලැජ්ජ නැතුව පෝලින් වල කිලෝමීටර් ඉන්න හැටි මූණු වහගෙන හැංගිලා ඒව ගන්න හැටි පිංමුණේ ලැජ්ජාවක් නෑ බයක් නෑ පිංමුතුනේ ඇයි සතරපා බය දකින්නේ නෑ සතරපා බය දකින්නේ නෑ මේසා ව්‍යාසනයක් වෙද්දි කේන්ති ගන්නවා දේශය ඇති කරගන්නවා නපුරුකම් කරනවා පලි ගන්නවා උද්ඝෝෂණය කරනවා ප්‍රචණ්ඩව හැසිරෙනවා දෙයනේ මේ සෑම සංස්කාරයක්ම මේ අකුසල් තව වැඩි කරනවා නේද කියලා මොහොතක්වත් හිතන්නේ නැහැ පින්වතුනි මොහොතක්වත් හිතන්නේ මේ කෑම එක දවසේ ආදායමකට එහෙමත් නැත්නම් රුපියල් 5000කකට 10000කට එහෙමත් නැත්නම් මේ අවුරුදු 10ක් 20ක් 30ක් ජීවත් වෙන්න පින්වතුනි සතර අපායේ කල්ප ගානකට සංස්කාර රැස් කරන මොන අවาสනාවක්ද මොනා වාසනාවක්ද එක කෑම වේලක් නැති වුණා කියලා ගැටිලා දේශය ඇති කරගෙන එක රුපියල් 1000ක් නොලැබුණා කියලා ගැටිලා දේශය ඇති කරගෙන එක වචනයක් අකීකරුව කංකලක් අකීකරුකමක් කළා කියලා දේශය ඇති කරගෙන එක වචනෙකින් විවේචනයක් කළා කියලා දේශය ඇති කල්ප ගානක සතර අපා මොන ආවාසනාවද්ද පිඤ්ඤතුනේ මොන ආවාසනාවද්ද මේ සතර දකින්න ලෝභ, ද්වේෂ, සිත අද්දර සෑම මොහතකම සතර සැඟවිලා තියෙනවා මයි පිඤ්ඤතුනේ ඒ මේ සුන්දර Vesak පොයේ දවසේ මේ සංසාර බය මතු කරගන්න පිඤ්ඤතුනේ දැන් අපිට මං සුන්දර චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් මතු කළා දුක මාතුකලා දුකට හේතුව තමා තුලින් සකස් වෙන තෘෂ්ණාව මාතුකලා සතුරුා ඉන්නේ කොහෙවත් නෙමේ ඔබේ සතුරුා පරනිම්ිත වශවත් දී ඉන්න මායя නෙමේ ඔබ මායя සතුරුා හැටියට දකින්න එපා මායя ඔබේ පස්සේ ළඟයි ඉන්නේ ඔබේ මායя පංච කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඔබ රූපය කරේ තෘෂ්ණාව ඇති කරගන්න මොහොතේ මායя ඔබේ පස්සේ ළඟ හිටියා පිංගතුණේ තෘස්නාව කියන මායя එනිසා මායя කියන්නේ තෘස්නාව කියලා හඳුනගන්නේ වශවර්ති දිව්‍ය පුත්‍රයා මායя හැටියට ඔබ දකින්න යනපා දැක්කොත් ඔබ සියල්ල වරද්ද ගන්නවා පිංගතුණේ මායя ඉන්නේ පස්සේ අද්දරයි අධ්‍යාත්මික රූපේ බාහිර රූපේ විඥානය කරන පස්සේ අද්දර මායя ඉන්නවා පිංගතුණේ ඒ පස්සේ තෘස්නාවෙන් තෙත් කරලා අලීම් ගැටිම් උපේක්ෂාවන් ඔබතුල ඇති කරලා දෙන්න. ඒ නිසා මේ මාර ධර්මයේ කියන්නේ તෘෂ්ණාවයි කියන කාරණය තේරුම් ගන්න. ඔබ તෘෂ්ණාවෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඔබ මේ රූප සංඥා සංකාර විඥාණයන් කරේ තෘෂ්ණාවෙන් නම් කරන්නේ. මම කියන ඔබ මායя කියලාම මායя ඔබමයි. તෘෂ්ණාවේ මායя පිටඟතුනි ලැජ්ජ වෙන්න. මේ මාර ධර්මයට ඔබ තුල වැඩෙන්න දෙන්න එපා පෝෂණය වෙන්න දෙන්න එපා මාරයා කියන්නේ මොනසාව පිළිකුල් ධර්මතාවයක්ද සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් අපේ ජීවිත කාල කන්නිකලාපින් අතුණි අපේ ජීවිත කාල කන්නිකලා ඒ කාල කන්නිකලා කියන වචනය පාවිච්චි කළේ මේ ලෝකයේ කාල ලෝකයක් කියන වචනය පාවිච්චි කළේ කාලය කා දැම්මා වූ ලෝකයක් කාලය කාදැම්මා වූ ලෝකයක් අවිද්‍යා පච්චයා, සංකාරා සංකාරපච්චයා විඤ්ඥාණන් කියන ධර්මතාවයන් තුළෙ. සාරා සංක කල්ප ලක්ෂගානක් කාලය කාදම පුද්ජීවිතයක් මට තියෙන්නේ පිගතුනි. මා දෑස් දෙක පියාගෙන සාරා සංක කල්ප ලක්ෂගානක් ඈතට මගේ හිත විහිදෝනු අප දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ පාදමූෙදී. නියත විවරණ ගන්න දවසෙත් අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ මම කාලය කාදමමින් මේ බවాత్రේ කොතනක හරි හිටියා පින්තුණි අතීතේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා දසදහස් ගාණක් පහල වෙන කාලවලත් මේ කාල කාලය කාදමමින් මේ බවాత్రේ තුල හිටියා පින්තුණි මම ලැජ්ජ නැහැ කියන්න මම කාල කියලා මම සැබෑ ධර්මේ අර්ථයෙන් කාලය කාදම්මා වූ කාල ඔබ කැමතිනම් ඔබටත් ඒ චෝදනාව නගා ගන්න කැමතිනම් විතරයි මං කියන්නේ නමුත් මං ප්‍රසිද්ධියේ කියනවා මම සාරා සංකල්ප ලක්ෂ ගානක් කාලය කාල දෙම්මා වූ කාලකන්ණියෙක් කියලා පින්වතුනි කාලය කාදමමින් ආවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ රූපය ඔබව කනවා මේ වේදනාව ඔබව කනවා මේ සංඥාව ඔබව කනවා මේ විඤ්ඤාණය ඔබව මේ සංස්කාරයන් විසින් ඔබව කා දමනවා මහණෙනි කියලා කා දෙයනේ સારා සංකල්ප ලක්ෂ ගානක් කුසලයේ මේ රූපයේ විසින් පින කා මේ රූපයේ විසින් සුගතිය කා මේ රූපයේ විසින් විදර්ශනානුවන කා මේ රූප සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණ විසින් මාගේ නිවන් මාර්ගය සංසාරේ කාදැම්ම කාලකන්නේ සංස්කාර ලෝකයක් මේක පිංගතුනේ එනිසා මේ සියලු සංස්කාර ලෝකයේ තෘෂ්ණාවෙන් ගොඩ අවිද්‍යාවෙන් මූල බීජය මතුණා වූ තෘෂ්ණාවෙන් පෝෂණය වුණා වූ මේ කාලකන්‍නි ලෝකය හඳුන ගන්න පිංගතුනේ ඔබ સારා සංකල්ප ලක්ෂ ගානක් කාලය කාදැම්මා වගේ තාවකාලේ කාදමන කෙනෙක් වෙන්න එපා බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව දඹදිව වැඩ හිටපු අවුරුදු 45ෙද්ද ඔබත් මමත් සමහර විට දඹදිව ඉන්න ඇති එදත් කාලේ කාදැම්මා රූපය කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් රූපය කාලැදම්මා ඔබව වේදනාව කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් වේදනාව කාලැදම්මා ඔබව පින්වතුනි අවසානයේ අපේ සුගතියත් අපේ නිරෝධයත් උතුම් අධිගමේනුත් සියල්ලම කාදාප පිරිසබ බව අපි පත්වනා තවත් ඔබේ ජීවිතය කාලය කන කාලකන්නේ ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්න පා කාලයෙන් ගන්න තින සැබෑ පයෝජනය අරගන්න පිංහතුනේ අරගෙන මේ සංසාර බය දැකලා මේ ගෝර කටුක බයානක සංසාරයෙන් එතරවෙන අධිෂ්ඨානය මේ සුන්දර දවසද ඔබ ඇති කරගන්න